مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر جو منکر ہے رویت کا اور شک کرنے والا ہے اس کے بارے میں شریک حکم کیا ہے کہتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ اس کو فاصل قرار دیا جائے کو وہ طویل منقر ہے طویل فاصل کے ساتھ ہی اور شاہب و منصور ماتردی رحمۃ اللہ علیہ شائق ثمرکند وہ فرماتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس کے انکار میں وہ مبالغہ کرتے تھے جو خواب کے اندر منظر بنتا ہے اب خواب کے اندر جو بندہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس سے نصیب ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا شریک کم ہوگا جی یہ سوالے سے بات آ گئی اب امام احمد امبر احمد اللہ جیسی شخصیات امام احمد بنیفر احمد اللہ شخصیات جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سو سو مرتبہ ادارے الہی ہوا تو ایک دن پوچھ لیا کہ مولا تجھے سب سے پیاری بات کون سی لگتی ہے کہا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ تو بتاتی ہیں کہ اس یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ بڑا واضح ہوتا ہے معاملہ تو کہتے ہیں یہ شاہ منصور ماتردی اور یہ مشاہ کے ثمر اس تو یہ بال کرتے تھے کہتے ہیں نہیں کیوں وجہ انکار کیا تھی ان کی کہتے ہیں خواب کے اندر جو آئے گی وہ تخیل صورت ہوگی نا اور جو بھی صورت ہوگی ظاہر بات ہے اللہ اس لئی سکم اس لیے وہ صورت شع اور شاء اللہ شاہ جیسا نہیں ہے پھر اس بارے میں کیا بات کی جائے جو جس کو دیدار ہوا ہے تو وہ دیدار کی دو ہی یا تو کہے گا بلا کیف بلا صورت کہ اسے وہی جانتا ہے جس پر تاری ہوا ہے ایک تو بات ہو گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیگ بغیر کیف اور بغیر مثال کے ہونا ضروری ہے جس طرح بیداری کے عالم میں کسی کو ہوتا ہے دیدار سب نظر آتا ہے کہا یہ بات ضروری نہیں ہے اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رویت منامن جائز ہے خواب میں جائز ہے وہ ان کان میں وصن اللہ علی کو بھی تعالیٰ اگرچہ ایسے وصب کے ساتھ ہو جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اب جب شان کے لائق نہیں نہ ہوگا اس کا مطلب اس کی خواب کی تعبیر نکالنی پڑے گی یہ بات میں ایک ساتھ وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں اگر اس قول کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کے لائق مطلب یہ ہے کہ ایک فقیر کے روپ میں ہوتا ہے تو پھر تعبیر کیا ہوگی اس کا مطلب اس نے درویش آیا تھا اس کو کھانا نہیں دیا تو اللہ رب العزت جو ہے اس والے سے فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا کیوں نہ دیا غریب کے اعتبار سے ہم کے اعتبار سے وہ تعبیروں پر مبنی ہوگی بات بس مجھے ہی نا جیسے کہ حدیث میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے تو اگر ایسا ہو تو پھر اس خواب کی تعبیر نکالیں گے اور اگر بغیر کیف اور بغیر مثال کے ہو اللہ کا دیدار خواب میں تو پھر وہ ممکن جیسے حضرت امام اعظم ریفا رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ کا دیدار ہوا ہے